שלום לקוחות עיקרי עם אני איתמר והיום נלמד בסרטון על מודול נוטוריון נראה איך להפיק צבאות, ישורים לחייב על הלקוח וכמובן נלמד על הפקת ישורים בפורמט אלקטרוני אז בואו נראה פתיח קצר ונחזור למי שלא רכש את המודול, כמובן מוזמן להתקשר למחלקת המחירות שלנו, אתם יכולים לראות את הטלפון כאן למטה. למי שעובד עם המודול ומעוניין להפיק ישורים בפורמט אלקטרוני, צריך להתקשר לחברה שהנפיקה לו את הכרטיס החכם, על מנת שתוכל להתקן את התוכנה אצלו במחשב. ודבר שלשי ואחרון, אנא התקשרו או למחלקה הטיפולית או למחלקת ההדרכה, על מנת שנוכל להתקן את הגדרות המודול. אחרי שסיימנו את שלושת השלבים האלה, בואו נ ונראה כיצד עובדים. אוקיי, okay, אז לחצי על תפריט נוטוריון ועל אוסף אישור. ובחלון שנפתח לי בשם הנוטוריון, אני אבחר את השם שלי מהרשימה, בתאריך הנפקת אישור. אני אשאיר את התאריך של היום, לחיצה ללוח השנה, תאפשר לי לבחור תאריך אחר, או שאני יכול להקליד את זה באופן ידני. סוג התופס, בדוגמה שלנו נבחר אישור, ובסוג האישור, תשימו לב אני לוחץ פה לחיצה קטנה על המשולש למטה ואני אבחר מבין האפשרויות שלי אימות חתימה. באותה צורה אני יכול לבחור גם בצוואה. אופן ההפקה אנחנו נתחיל בהפקה בנייר ובשלב יותר מאוחר לקראת סוף הסרטון אנחנו נדגים הפקה באופן אלקטרוני. אז נשאיר את הנייר כרגע. בשפה אני אסמן את העברית. בפרטי תיק בואו נעבור להסבר קצת. ונמשיך משם. יש לנו שתי אפשרויות עבודה עם המודו. אפשרות אחת זה להקים לקוח כללי בשם נוטוריון, כאשר כל האישורים הנוטוריונים יהיו מתחתיו. אפשרות שנייה היא להקים לקוח בגין כל אישור נוטוריוני שנפיק. אנחנו מעדיפים לעבוד עם האפשרות הראשונה, אנחנו חושבים שיותר פשוטה ויותר מסודרת, אז בואו נחזור למחשב ונמשיך. אחרי שהבנו את ההסבר, שם לקוח אני אקליט נוטוריון, ונלחץ על המכה, שטאפ, נשים לב שהמערכת מאתרות אותו באופן אוטומטי, ונותנת לי כמובן מספר תיק חדש. נסמן, בגלל שאנחנו עובדים בלקוח נוטוריון כללי, נסמן את הסעיף, העתק פרטי חותם לשם התיק, ונלחץ על כפתור הבא. בסוג החותם, אני אבחר חותם מהרשימה, אני אסמן את הסעיף מר, ואני לא אסמן בדוגמה שלי את האפשרות מוכר בשם משפחה אני אקליד כהן ובשם פרטי אני אקליד משה ונלחץ על המכה שטו. שים לב שהמערכת מציג לי חלון התראה שאומרת שהאישות קיימת במערכת. במידה ואני רוצה לבחור את האישות הזו אני אלחץ על המכה כן אני אבחר את משה כהן מהרשימה, נאשר את הבחירה שלי ונמשיך הלאה. במידה ואני מפיק אישור בעברית ובאנגלית אני כמובן אסמן את הסעיף פרטים באנגלית ואני אקליד מן הסתם את השם באנגלית. תאריך לדעה כרגע אנחנו נשאיר את זה רק ונעבור לסעיפים של פרטי התעודה. בדוגמה שלי אני אסמן V על האפשרות תעודה ביומטרית. בסוג התעודה אני אבחר בתעודת זהות ונשים לב שמספר התעודה ותאריך ההנפקה מוצגים באופן אוטומטי כמובן מפרטי הישון. בגורם מנפיק אני אקליד משרד הפנים מקום מנפקה אני אקליד חיפה. במידה והיינו מפיקים את האישור בעברית ובאנגלית, כמובן היינו ממלאים את הפרטים של השדות באנגלית. ובואו נעבור לכתוב החותם החוטב. במידה ובפרטי הישות היו מוזנים כבר הפרטים האלה, הם היו מוצגים לנו כאן באופן אוטומטי. כרגע אנחנו נצטרך להכניס את הפרטים האלה באופן ידני. אז ברחוב נרשום הרצל, מספר בית 16, ישוב, רמת גן ונשים לב שהמיקוד מוצק באופן אוטומטי. שוב פעם במידה ונרצה להתקן את הפרטים האלה בכרטיס הישות, נסמן וי בהתקן פרטי כתובת בישות ונלחץ על הכפתור שמו. בדוגמה שלנו אנחנו נוסיף חותם נוסף, נלחץ על אייקון נוסף ונקליט בשם משפחה בז'ראנו ובשם הפרטי נקליט ברק ובחלון התראה נלחץ על כן. ונבחר את האישות שלנו, נשים לב שהמערכת ממלאה את הפרטים באופן אוטומטי. כל שנותר לנו זה ללחוץ על כפתור שמור, וכרגע אנחנו יכולים לראות שיש לנו שני חותמים. במידה ואני רוצה לתקן את הפרטים של אחד החותמים, מה שנותר לי לעשות זה לחיצה כפולה וללחוץ על האייקון עדכן. במידה ואני רוצה למחוק את אחד החותמים, אני מסמן את הרשומה ולוחץ על האייקון מחק. כרגע בדוגמה שלנו נלחץ על הכפתור הבא ונעבור לשלב הבא. מה שאנחנו רואים כרגע זה את של חיובי הנוטוריון. אנחנו יכולים לראות את הסך הכל חיוב, סכום העם ואת הסח הכל כולל מעם. בדוגמה שלנו אנחנו נוסיף חיוב נוסף מאחר ויש לנו שני חותמים, נכון? אני לוחץ על אייקון נוסף, בשדה תיאור אני אבחר את האפשרות אימות חתימה חותם נוסף. נוכל לשים לב למחיר שמוצג לנו, כמובן חייו במעם, ונלחץ על שמור, והשלב הבא שלנו זה ללחוץ על הכפתור הבא. בחלון אופן קבלת השלום, אני אסמן את הסעיף, אוסף חשבונית מס קבלה, ונלחץ על הכפתור, אוסף חשבונית מס קבלה. עכשיו חשוב לזכור, מאחר ובחרנו בלקוח כללי בשם נוטוריון, אנחנו נצטרך למחוק את שם משלם ולהקליד את שם חותם שלנו, למשל אני אקליד בז'ראנו ברק, נמלא את השדות של פרטי התקבול ונוכל לראות שסכום התשלום כבר מופיע באופן אוטומטי ונשאר לנו ללחוץ על כפתור הבא. נוכל לראות שהסכום מופיע לנו בשדה של נוטריון חייו במעם, במידה ונרצה להציג את החשבונית לפני ההתפסה, נלחץ על הכפתור, רצג לפני שמירה ועוד כמה שניות תעלה לנו החשבונית, נוכל לראות אותה, נצמה החלון. מה שנשאר לנו זה לשים וי על הדפס לאחר שמירה וללחוץ על הכפתור סיום. מה שאנחנו רואים כרגע שנפתחו בפנינו שתי חלונות. חלון אחד שהוא זה פרטי התיק הנוטוריוני שכבר נוצר בשלב הזה. אנחנו רואים את מספר האישור וכמובן את מספר התיק. ומולנו אנחנו רואים את החלון של לימוד החתימה. במידה ואנחנו רוצים לסיים את התהליך מה שנשאר לנו זה לסמן את הסעיפים השונים וללחוץ על כפתור אשר. אחרי שנלחץ על כפתור אשר יעלה לנו המסמך הנוטוריוני והוא שמור בחוצץ מסמכים בכרטיס עתיק. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זו אפשרות אחרת ללחוץ על כפתור בטל ולהפיק את האישור הנוטוריוני בשלב יותר מאוחר. אז בואו נלחץ כרגע על כפתור בטל. אחרי שלחצנו על כפתור בטל נשים לב שמספר עתיק מופיע לנו מול העיניים כולל מספר האישור. אבל אם נעבור לחוצץ מסמכים, אנחנו לא נראה את האישור הנוטוריוני שלנו. כדי להפיק אותו מחדש, אנחנו נצטרך לסמן את התיק, ולחוץ על האייקון צור מסמך נוטוריוני מחדש, ונאשר את האטרה. אחרי שלחצנו על כפתור אשר, נוכל לראות את המסמך הנוטוריוני שעלה לנו מול המסך. כמובן אנחנו יכולים לשים לב למספר הסידורי, ואת של האישור עצמו. נסגור את החלון. ונחזור לכרטיס עתיק, ובחוצץ מסמכים אנחנו יכולים לראות את האישור שלנו. עד עכשיו ראינו כיצד ניתן להפיק אישורים נוטוריונים בפורמט שאנחנו רגילים בפורמט הנייר. בואו נעבור בקצרה על הפורמט האלקטרוני. נחזור בקצרה לתפריט נוטוריון וללחץ עוד פעם על הוסף נמלא את הפרטים שקבר ראינו בתופס של פרטי נוטוריון, רק נשים לב שאופן ההפקה במקום נייר נבחר עכשיו באופן הפקה אלקטרוני, נבחר עוד פעם בסוג גישור בימות חתימה, נסמן את האפשרות עברית, במספר לקוח חושם שם לקוח נקליד נוטוריון, ונשים לב שהמערכת כמובן יוצרת לנו תיק חדש, נסמן את של להתק פרטי חותם לשם תיק, ונלחץ על כפתור אבא. מהחלון של פרטי החותם ועד החלון של לימות החתימה, שלב העבודה זהים לחלוטין. אז בואו נעבור לחלון של הצגת האישור הנוטוריוני. מה שנפתח כרגע מולנו זה האישור האלקטרוני. אז בואו נעבור על החלקים השונים של החלון. בחלון הימני אנחנו יכולים לראות את האישור הנוטוריוני. בחלון השמאלי אנחנו יכולים לראות את קובץ האישור ונוכל להוסיף נספחים אשר יצטרפו לאישור הנוטוריוני. ובחלון התחתון אנחנו יכולים להוסיף מסמכים אשר נצטרך שיהיו מתויקים בכרטיס עתיק אבל לא מצורפים לאישור. אז בואו נתחיל לעבוד. בשלב הראשון בואו נמקם את האפוסטיל במקום שאנחנו רוצים ‫באישור הנוטוריוני. ‫להוספת חתימה נלחץ על האייקון ‫אוסף אזור חתימה ‫ושוב פעם נמקם אותו במקום הרצוי ‫בתופס. ‫לביצוע חתימה נלחץ על האייקון ‫האיפרון ונחתום עם האכבר ‫או אמצעי אחר. למחיקה נוכל ללחוץ על האייקון של ה-X. ‫באותה צורה, נוכל להוסיף תמונה לשנות את הגודל שלה ולמקם אותה במסמך. לשים לב שלחיצה על האייקון טקסט יפתח לנו חלון עריכה. לחיצה על אשר ימקם את הטקסט בראש המסמך הפעיל. נעבור עכשיו לחלון השמאלים ונסמן את הכותרת אישור ונספכים. במידה והנספך שאנחנו רוצים להוסיף, מתויק במערכת נלחץ על האייקון אוסף מסמך מערכת. למסמך חיצוני, נלחץ על האייקון אוסף מסמך חיצוני. נוכל לראות שהתצלום מתווסף בהמשך לאישור הנוטוריוני. באותה צורה, נוכל להוסיף למשל איפוי כוח. עכשיו, אם נרצה לבצע עריכה בקובץ של האיפוי כוח או בתופס הנוטוריוני, נוכל ללחץ לחיצה כפולה על השורה. כרגע לא נשמור את השינוי ונצמא המסך. בואו נעבור לחלון התחתון ונסמן את הקותרת קבצים נוספים. בחלון קבצים נוספים ננסה לטייק למשל את החוזה התקשרות שלנו עם הלקוח. המטרה עוד פעם זה לא לצרף את זה לתופס הנוטוריוני אלא לטייק אותו לכרטיס עתיק. אז נלחץ הפעם על הכפתור הוסף מסמך חיצוני. בחלון שיעלה לנו אנחנו ניכנס לתקייה שלנו ונבחר כמובן את המסמך. נלחץ על open, ונסים ונשים לב שהכובד תצטרף לחלון עוד פעם, אם נעבור לצד הימני, אנחנו נראה שהוא לא יצטרף לאישור הנוטוריוני. מסיום, נלחץ על אשר בתחתית המסך, נקליד את הקוד של הכרטיס החכם שלנו ונאשר. נוכל לראות שנפתח בפנינו המסמך הנוטוריוני החתום שממתין לשליחה באימייל. כמו כן, נוכל לראות שהמספר הסידורי מופיע בראש המסמך, כולל הכותרת. בואו נרד קצת למטה ונוכל לראות את הסימונים שהוספנו ואת המסמכים הנוספים. מה שנותר לנו זה לסגור את המסמך. תודה על ההקשבה ולהתראות בשיעור הבא בנושא חיובים וחשבונות עסקה.